Eu sunt Validan, am 50 de ani și am călătorit în aceste datorii frumoase Cărțile Lumii. Cărțile Lumii cu animale, clădiri. A, da, acum o clădie, că am călătorit-o foarte bine. Validan este cel mai bun nume al meu, care îmi place mult. Ia si casa desfințării. Exact asta îmi plăcea și mie să fac în trecut. Piatra Raiului se spune așa într-un fel. Ho! Oh mai impresionat lucrurile de toate. Of. Oh, bine, hai. Animalele frumoase de aici, inclusiv un os gigantic bun, atâta zău. Și mai ales... Nu pot să ne amintesc ce insulă frumoasă am văzut eu. Insulă impecabilă, gata cu insula. Ne gândim acum să facem ceva impecabil cu O tele... Ah! Potofelul asta pe care am văzut până acum aici. Ce s-a aici? Bani! Ia uite Îți prerog, nu! Băi, lasă-mă, odată. N-am nu n-am atras am un potofel aici, pot să spun. Nu. Îți Oh, e bine așa. Ce-ai făcut? Ai luat o un portofel fără să întreb de unde este? lasă te mai acum. Cu ce? Cu cuțit, ai văzut? Nu un efect, frate cum nu am să te umor. Pare că este inexistibil pentru așa ceva. Nu pot să umori oameni. Și tot ce vrei la mine. Păi, vreau să crea așa un talent frumos cu mine așa acolo, uite. Dansând așa cu... ...tenis frumos. Păi, doamne, crește așa? Ah! Dacă nu zic, ce pot să fac? Este roșie, nu ai ce să mai spui. Păi doamnelor și domnilor, de ce nu veți să vă mai spuneți odată că așa sunt de și răuteti? Te rog, domnule Vaidan, ca așa, așa, așa, așa i spus că numele, Vaidan, te rog, de ce i la acest portofel? Îl bracă banii și vreau să mă gândesc ce pot să fac cu ei. Asta te gândit tu să faci? mă cad docilat de-a emoții, te rog, haide să spune Vaidan, ba ce vrei ce să faci? Ia uite cum te cheam, Ce pot să spun? Eram și eu în, uh, criză de timp și am vrut să am văzut ce pot să frumos acolo undeva ai și m-am gândit să-l iau. Frate, esti așa de cum. Acum sa iei portofelul un om care găsit. Poți munci, omule, dar nu să te joci cu binele acestea frumoase care tu așa ai avut tu, tot fel de camtechis. Hai v-a să ia portofelul și ești bine venit înapoi. Oh, dar mulțumesc. Și eu sunt impresionat de atâta distracție. Sper să ne mai vedem, domnule. cu cuțitul tău. Patec. Oh, despre ce am dat eu? N-am vă decât sunt sunt. Cade și acesta? No, nu-mi place. Vreau și eu o dată să am și eu bani, mie dată. Cum să muncesc? Aha! tv să dansez, o dată așa, dansez, o dată așa. Ho, ho. Dansez, Mi-a să cu datorii, mulțumesc. Bani unde sunt? Nu aveți bani. Bine. Cu ce să vă mai distrez? O dată pentru deaun așa. Mă dați bani acum? Hai, mă, dați-mi bani o dată. Oh, da! Atât a să spun, domnule, n-am cu ce să o fac bani. Talentate ești, omule, dar pentru ultima dată, cum vei să muncești? Că-ți dai o poție cum să muncești. O idee bună. Bună, de-atâta nu mai poți. Ce sunt astea? Tabloile lui validar, Te rog, încearcă să faci tot ce face și el. O să încerc dacă vreau să fac treaba asta și eu într-o bună zi. Ce, omule, pe Ăsta este... O dau un tablou posomăr care nici măcar nu este tablou. Îi dau căzut de-acolo. Ah, nu pot să spun decât că vreau doar bani de la vaidar. Mă duc să-i fur. Gata. He's <laughs>